آج میں جا رہا ہوں مارکیٹ اور گروسری کا سامان لینے ہے آج فسٹ مے ہو چکی ہے اور جو بھی کچن کا سامان ہوتا ہے میں منتھ کے اسٹارٹ میں ہی لے آتا ہوں تو لسٹ میں نے بنا لی ہے اور بیگم نے مجھے لسٹ دے دی ہے اور ابھی میں جا رہا ہوں وہاں پہ اور جلدی سے وہاں ہم لوگ پہنچتے ہیں اور کچھ اور بھی تو دو چار کام ہیں مجھے وہ بھی میں کر لوں گا تو چلے جی وہاں پہ ہم لوگ چلتے ہیں سوئیپر آئے گا اس کو والے بھی میرے خیال میں آ چکے ہیں ہمارا شیرا ریڈی ہے شیرا نے ہمارا جی ہر دفعہ ساتھ دیا ہے اور اس کی اس کو بھی میں وقتاً وقتاً صاف کرتا رہتا ہوں اور اس کا بھی ٹائم نکال کے اس کی بھی سروس کرواتے ہیں جی آج دو سو یہ ابھی اس کا لیا ہے آئل آئل اس کا چینج کرواتے ہیں کیونکہ آئل کافی عرصہ ہو گیا ہے میں نے چینج نہیں کروایا یعنی کہ سترہ اٹھارہ سو کلو میٹر ہم نے چلا لیے ہیں تو اب اس کو چینج کرواتے ہیں آئل میں کہاں سے تبدیل کرواتا ہوں یہ مین مارکیٹ ہے جاپان آٹو یہ شاپ ہے یہاں سے میں تبدیل کرواتا ہوں یہاں پہ آپ کو ٹائر اور ہیلمٹ اور ہر چیز آپ کو مل جاتی ہے प्यारे भाई ये देखिए इसका पुराना ऑयल निकल रहा है अभी भी इसकी कंडीशन ठीक है ना ऑयल की पूरा हो गया पास आए हूँ और मुझे लग गया था टाइम से तो इसके लिए मैं करवा रहा हूँ ट्यूनिंग और ये ट्यूनिंग करते हैं बढ़िया अच्छी ट्यूनिंग करते हैं उनसे भी मैं ट्यूनिंग करवा रहा हूँ ताकि मोटरसाइकिल में जो भी छोटी मोटे मसले होते हैं वो टाइम से ठीक हो जाए ताकि जब आप मोटरसाइकिल चलाते हैं तो कोई भी इसमें प्रॉब्लम ना हो बाद में आप तो इसके भी हम ट्यूनिंग करवाते हैं और फिर उसके बाद हम बाकी काम करते हैं دوستوں یہ اس کا فلٹر بھی خراب ہو گیا ہے اب یہ فلٹر بھی نہیں ہمیں تبدیل کروانا پڑے گا تو یہ ابھی فلٹر لیا ہے یہ بھی ساتھ تبدیل کروا لیتے ہیں جی اور یہ فلٹر جینون ہے جامعہ کا یہ اس کی ڈیٹ وغیرہ لکھی ہوئی ہے دوستوں ابھی لاج جواب دہی بھلے کھاتے ہیں اور یہ ہمارے پیارے بھائی پیارے بھائی کیسے ہو سب خیریت یار ایک دہی بڑے کی پلیٹ بنا دو ذرا وی آئی پی کر کے یہ جی ماشاء ان کا بڑا وی آئی پی سٹال ہے اور کمال کے ان کے دہائی بڑے ہیں جی بریانی بھی ان کے پاس ہوتی ہے ماشاءاللہ یہ ان کا لیبر لگا ہوا ہے اور بالکل موبائل پلازا کے سامنے ہی ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ہمارے پاس یہ دو بڑے بن کے آدھے کیا بات ہے دائی کمال کے دہائی بڑے جی دو اس وقت میں مال کے اندر آیا ہوں جنرل سٹور کے اندر اور مجھے چاہیے گھر کا سامان اور ابھی میں دیتا ہوں بھائی کو یار یہ سامان دے دینا اور ایک کام کرنا چاول پچھلے دفعہ جو دیئے تھے نا وہ چاول صحیح نہیں تھے کائنات والے وہ چاول ٹھیک دینا ٹھیک ہے یہ جی ہم لوگ آئے ہوئے ہیں یار آپ کے جنرل سٹور کا کیا نام ہے ٹھیک ہے بشیر جنرل سٹور ہے بالکل موبائل پلازا کے ساتھ ہے یہاں آ کے آپ لوگ یہاں سے چیزیں ڈسکاؤنٹ کے ساتھ پرچیز کر سکتے ہیں یہ بہت اچھا بندہ ہے بہت ہی نائس بندہ ہے جب آپ آئیں اس کو آپ نے پرچی دینے ہے یہ آپ کو اچھے والے چیزیں نکال کے دے گا ویسے تو خیر ان کے سٹور میں ہر چیز اچھی ہوتی ہے ڈسکاؤنٹ کے ساتھ پھر بھی یہ آپ کے پاس اسپیشل آپ کو اچھی کیئر آپ کو دے گا بتی بات ہے نا نہ دیا نا تو بیٹا پرچہ ہو جانا ہے ٹھیک ہے تو یہ بہت اچھا لڑکا ہے ہمارا ہو گیا جی سامان انڈے بھی ہو گئے آئل سرف لیمن میکس اور یہ چاول اچھے والا ڈال ہے نا ہاں بس یار یہ دیکھ لینا ورنہ گھر سے نہ مجھے مار پڑے گی ہاں بس یہ ذرا اس چیز کا خیال رکھ لینا یہ دیکھو جی یہ جی، ہمارا ہو گیا سامان کمپلیٹ ابھی رکھتے ہیں بائک پہ ہوئے ہوئے سو بائک کی ٹیوننگ ہو گئی ہے اور بائک کو یہ تھا شیشے والا یہ میں نے ٹوٹ گیا تھا یہ میں نے اتروا دیا ہے اور اب اس کی لک تھوڑی سی کچھ ایسے نظر آ رہی ہے جی اور آئل بھی چینج میں نے کروا دیا ہے اب اس کی پرفارمنس پہلے سے بہتر ہے سروس پمپ کے اوپر بائک کو تھوڑا سا سروس کرواتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے واش کرواتے ہیں مہینہ دو مہینے ہو گئے ہیں اس کو میں نے صاف نہیں کیا تھا ابھی اس کو وی آئی پی طریقے سے صاف کرواتے ہیں تھوڑے ذرا چمکا دے اس کو ٹھیک ہے شاباش دوستوں الحمد للہ گھر میں آ گیا ہوں اور بائک کی سروس بھی کروا لی ٹیوننگ بھی کروا اور جنرل اسٹور سے میں نے گھر کا جو کچن کا سامان تھا وہ بھی لے لیا اور چھوٹے موٹے کام تھے وہ بھی میں نے کر لیے الحمد للہ خیر خیریت سے گھر میں پہنچ گئے ہوں تقریباً مجھے دو ایک گھنٹے لگ گئے تھے اور دوپہر کا ٹائم تک گرمی بھی تھی تو اور الحمد ہر کام خیر خیریت سے ہو گئے اور ماشاءاللہ اللہ بائک کی ذرا اچھی اچھی خاصی دو سے پچیس سو کا میرا خرچہ ہوا ہے لیکن بائک وی ای پی بن گیا ہے تو بائک کی تھوڑی سی ڈینٹنگ وینٹنگ ہو تو بائک اچھا رہتا ہے تو الحمدللہ ہو چکے ہیں ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پہ نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ لیٹیسٹ ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس ہے اسی کے ساتھ زبہ کو دیجیے اجازت اپنا بہت سا بہت سارا خیال رکھیں نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان